Це автозаправка на вулиці Живова у Тернополі. У черзі за пальним об 11-й годині тут близько 20 автомобілів. Водій рейсового автобуса «Бережанка» Тернопіль Володимир Поважний розповідає, стоїть у черзі більше години. Отако кожен божий день. О, приїхав, годину-півтора стоїш. Приїхав в рейс і, і зразу не маєш ні віддихнути, як, а зразу на заправку і стоїш в заправці. стоїш цілий час. 10 літрів на одні руки і все, мені 20 треба. Отак От виходимо, там 10, там 5 і так їздимо, ніякого прибутку немає, одні убитки. Тільки що на солярку і робимо. Два-три літрі ось стоїть і тарахкаєш, можеш під'їжджати. А це автозаправки на вулиці Будного. Черги запальним тут впродовж усього дня, каже оператор заправки Володимир Задорожний. Почалася ця черга від прошлого четверга. Ось постійно, до 19 днів, до комітентської години дають тільки по 10 літрів. Ну, і тому люди і встають по пару разів, а в телеф... паливні картки. Вони зараз тільки по телефонах і по тих картках прають. Заправляють 10 літрів зараз заправляємо і що? У черзі запальним тернополянин Руслан Черній. Чоловік каже, заправляє авто з паливом. Щоб не тратити час, я подивився в інтернеті, на яких заправках вона, столярка є, ну і просто подивився де менше, менше черги. На смартфон поставив додатки різних заправок і, орієнтуючись на них, дивлюся, де мені вигідніше заправитись. На автозаправці, що на вулиці текстильній черги за пальним немає. Оператор заправки Володимир Коцовський каже, пального недостатньо, тому заправляють тільки спецтранспорт. Розібрали і зараз не, не, не довозять. Десь два дні вже немає. Тихніфті бази порозбивали, це нема так, звідти дуже возити. Та води кілька бензовозів возять, а заправок наших багато. І, тей, того Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.